Legendy Staré Prahy Starý židovský hřbitov v Praze je jednou z nejvýznamnějších památek židovského města pražského. Najdeme zde hroby mnohých učenců a rabínů, kteří se nesmazatelně zapsali do historie. Jedním z nich je i rabín Lev, domnělý tvůrce Golema. A právě k osobě Rabiho se váže pověst o nevinátkách z Žirovského hřbitova. Mor byl ve středověku obávanou hrozbou. Neexistoval lék, který by jej dokázal vyléčit a umírali na něj tisíce lidí. Jednou vypukl mor i v Žirovském městě, ale nakazili se a umírali jen malé děti. Denně se v synagóze židé modlili za konec morové rány, ale nic to nepomáhalo. Na hřbitově den za dnem přibývalo dětských hrobečků. Przy se začaly šířit zvěsti, že děti nenašly po smrti klid, vylézají prý v noci z hrobů a hrají si na hřbitově. Hrabi poradil svému žáku, aby šel v noci na hřbitov, sebral některému z nevinátek rubášek a přinesl ho do synagogy. Hrůzou rozechvělý mladík sice nebyl svým úkolem nadšený, ale rabína poslechl. Šel na hřbitov a ukryl se za velkým náhrobkem. A opravdu, přesně o půlnoci, začaly z hrobečků vylézat přízraky mrtvých dětí hráli si a skotačili po hřbitově. Mladík rychle jednomu z dětí strhl rubášek a běžel s ním za rabínem. V synagoze pak společně čekali, co se bude dít. Asi za hodinu se za oknem synagogy zjevilo plačící dítko a tenkým hláskem prosilo. „Vrať mi můj rubášek, bez něho se nemohu vrátit do hrobu. Rabin souhlasil, ale s podmínkou, že mu neviňátko prozradí, proč umírají žilovské děti. I vidělo nebožádko, že jinak se Rubášku nedočká a tak hrůzné tajemství prozradilo. První pochované dítko prý nezemřelo vinou moru, ale rukou své vlastní matky. Dokud ta nebude potrestána, budou dál nevinné děti umírat a nenaleznou pokoje ani v hrobě. Rabín vrátil dětskou rubášek a to zmizelo. Hned druhý den ráno nechal rabín krutou matku předvést. Za svůj nelidský čin byla potrestána trestem nejhorším – smrtí. Od té doby již žádné nevyňátko nezemřelo a všechny děti na Hřbitově našly zasloužený klid. Jen občas se plí na starém židovském hřbitově ozve dětský povzdech. To, když někdo ublíží nevyňátků.